دايماً عمل مشاكل رقم اثنين تقوم كوكي من مكتبها لترى المنظر من نافذة المكتب ثم تدور حول مكتبها باحثة عن لا شيء طاقة هائلة بداخلها تريد أن تعمل تذكرت كلمة قالتها مديرتها لإحدى الموظفات ذات مرة اللي عايز يشتغل بيخلق لنفس شغل جرت إلى مديرتها بأدب جم وحماس صباح الخير يا فندم واضح ان حضرتك مشغوله قوي انا ممكن اساعد حضرتك ممكن اعمل اي حاجه حضرتك تكلفيني بيها المديره بحسم وهي تطفي السيجاره لا يا حبيبتي متشكره كوكي وقد خاب املها وقل حماسها قالت بصوت منكسر اصلي لقيت زمايلي عندهم شغل كتير ممكن يتعطل بسبب قله عددهم وانا اقدر اساعدهم المديره بصوت حاسم وقد بدا يعلو لما يجيلك شغل هاديكي شغل اتفضلي بقى على مكتبك ولهذا فانا على مكتبي الان اكتب مذكراتي او انطباعاتي عن الكتاب الذي اقراه عن الادب لسارتر تنزل دمعة على الاوراق بينما تواصل الكتابه ذهبت اليه وفي نيتي ان اتزاوجه مهما كانت الظروف هي قولي بقى الظروف اللي انت بتقول عليها في التليفون هو بتجاهل لما قالت ربما لا يعرف كيف يقول انا اول ما شفتك دخلت قلبي على طول هي وقلبها يدق من الخوف والقلق وانا كمان ادخل في الموضوع ارجوك هو انا متجوز ومخلف وبحب مراتي وولادي وبحبك وعايزك تبقي مراتي وام ولادي انكمشت ملامحها داخل بعضها واضعه كلتا يديها على عينيها وهي تضحك فيه هستيرية نظرت خارج النافذه نافذه السياره لتتقي النظر الي ثم استجمعت شجاعتها وقالت في جديه ومراتك مالها مش هتطلقها طبعا ولا انت عايزه البيت يتخرب بالتهكم هو وانت لما تتجوز عليها البيت مش هيتخرب ده حلال ربنا وبعدين ما الصحاب عملوا كده انت مرفوض مع دموعي ومع اسفي ومع خجلي تصرخ وهي تواصل كتابة مذكراتها. لماذا؟ لماذا وماذا؟ وما زلت أسأل. لماذا كل ما أريده يتسبب في مشكلة؟ حتى الرجل الذي أتمناه. إما متزوج أو هو الذي يرفضني أو أكتشف أنه لا يريدني أنا. هو يريد أي امرأة والسلام تتثقل أصابعها وتغرق يدها في الدموع. بينما تكتب كلمات وكأنها اخر كلمات يمكن كتابتها او كانها ستودع الحياه بعد هذه الكلمات سأظل اكتب الى ان تتعب يدي وابكي الى ان يخف دمعي افعل هذا كل مره وكل مره انتهي من كل وسائل التعبير عن حزني العميق اوي اوي ولا يتغير شيء لا الدنيا بتبقي احلي ولا الناس بتقرب لي ولا أنا بقيت أقدر أقرب حتى من نفسي